Víš, co je to Flixplay? Flixplay je platforma, na které můžeš najít spoustu herních filmů a seriálů. Jako například Minecraft, GTA nebo FNAF. Jestli si ti takovýhle filmy a seriály líbí, tak rozhodně utíkej na Flixplay. Na Flixplay také můžeš najít animace, takže se rozhodně nudit nebudeš. Můžeš si také přes webovou stránku stáhnout aplikaci, nebo si můžeš koupit prémium, který ti přinese spoustu výhod. Všechny odkazy máš v popisku. Lidi, že vás drním u dalšího videa s Milanem. Čau! A jak Čau? vidíte. Dobrý zase nehuláky. A jak vidíte, lidi mám takový menší problém. Já jsem si tak trochu zmenšil, jak vidíte. A tancujeme tak takže to bychom měli jako stopno. No hele, um, ale chtěl jsem lidi říct, že my teď se procházíme takhle lesem a.. Uh, Závno vzadu jsme viděli nějakou budovu, takže se tam podívat, ale chceme říct, ať dáte like a odběr, že nám to neskutečně pomůže, a ať dáte, um, uh, ať se prostě podíváte na náš Discord a podíváte se na Flixplay, že jo? A Flixplay je super stránka, protože se tam můžete třeba kouknout na FNAFy. Jo jo, ale hele, tak asi půjdeme dál, jak jsme tam viděli nějakou tu budovu ne? nebo co tam bylo? Jo, ale to nebyla budova, to byla nějaká studna. Já jsem to nepoznal, já jsem to nepoznal, jsem věděl, hej jo, fakt, nějaká studna? No, já jsem ti to říl. Počkej, no. tak a, a co máme jako dělat asi se studnou, to by mě zajímalo. Hej, tam něco je, tam něco svítí, vidíš to. Tam ono to vidím, Počkej, tam počkej, tam... počkej, počkej, proč tam plaveš? Vrať se nahoru. Dělej, dělej. To není úplně dobrý nápad asi tam plavat, co když je to něco špatného, nebo co když nás, nás někdo chytí, ale zároveň jsem zvědověděl, co tam je, hele máš jako pravdu v tomhle. Jo. Tak jako asi tam půjdem ne, se podívá. ale lidi, jestli si myslíte, že se tam máme jít podívat, tak tam tak dej, tak dejte like, protože nám to pomůže samozřejmě a kam utíkáš, jdeme teda do té studny? Jo, jdeme, tam, jdeme. Ale kamu, já bych to šel, musíš pro všetřit, že, že proč to jít? Jo no, a tak pojď, asi tady první, ne? Tak to jdeme prošetřit. Jo, ale jak já jsem úplně takový pitžvík, tak kamo, mě to přijde úplně lehčí. Ale kamo, já nej, bysme to měli proskoumat, protože tohle není... Ale my ale pojď ke mně, koukej, teď normálně ty mě dokonce můžeš chovat, jak jsem malej. <laughs> kamo, ale reálně nej, bys mi to proskoumat, protože tohle není jen tak obvyklý, takže... Jo no, tohle jako jakože popravdě tohle jste... Hodně neobvyklý, jako vímte si kolikrát jste šli, jako, sice se vám může stát, že už se mi to stálo někdy, že jsem šel třeba po lese byla tam studna nebo studánka, ale že by v té studně něco bylo a svítilo to tamto mi, jako, že byla třeba kouzelná studna, to se jako ještě jako, toto to si ještě jako myslím, že uh, by bylo normálnější, než vidět takovou studnu s parkourem, jakože, ale tady nějaká truhla, hele. <laughs> Ten je Diamond pickax. A jo, je takové, protože, ben... hele, počkej, hoď mi ho, jak budu vypadat s Diamond Pickaxe, bude velký ten Diamond Pickaxe na mě. je to, je těžké, když tak mi ho Jo, je ještě těžší, ale nevypadá nějak extra uh, těžce, teda velce. No tak, hele, jdeme teda s krumpáčem zase dál, a co to je tady? Ehm, um, tady je díra, nevím, tak, ale... tak kámo, to asi úplně neskočíme, tady ten jump, ne, tak to bych šel tudy. Tak radši jdeme pryč. Hej, hej? Co hey, jste mě? Počkej, já zkusím to vytěžit. To je nějaká pás, tak to asi. počkej. Jo hej, ono to jde? Tady je nějaká bariéra. Neviditelná. Teď se podívat. Kamo já furtěží. To nemá asi cenu. Pojď za mnou. Koukej. Tady A koukej, tady se nové dá přijít. Tady je pohoda, povhoda. Aha, tak tady nějaké nějaký obsidian, to, to, to zkusí zničit, ale je tady velká tma, takže. Asi lidi nic ani moc neuvidíte, já doufám že Aspoň malinko vidíte, nebo vám to klidně můžu potom zvýšit v editu samozřejmě, abyste taky něco viděli, a co je tam? Nebo bych tě zastavil, protože vám myslím, že kdybys byl ve 4 obsidiánu, to hej! Počkej, to jsme se vrátili, aha, tak jdem do té druhý chodby asi, ne? Samo, ale co když ten klumpáč byl důležitý, že jo? Jako, ten asi byl hodně důležitý. jako... Super, no tak jdem asi, počkej... Jdem tady, Hele, tohle spočítej si, spočítej si to. To je a nevracej se. Za to, že počítáš špatně. Lidi, z tohle si vemte ponaučení, učte se matiku. Protože skončíte jak Milan. Takže jak vidíte lidi, vždycky se prvně počítá krát, takže dvakrát, 2 jsou 4, plus 2 je 6 a je to správně a počkej, ve to f. Tady je zase nějaká voj. Počkej, já to zkusím projít! Tak se vám to nikdy hodí. No, tak hej, hej počkej, už jsem to přišel, čum. Když se budeš pomalu, když pojď pomalu, skrčit tak pojdeš takhle po tý zelený a půjdeš to správně. Já můžu, jak to nemám skočit. To nemáš skočit, to máš normálně jít. To nemáš skákat, to máš normálně jít, koukej. Tak to nemám skočit. To nemáš skákat, to máš normálně jít, tady nevidíš tu zelenou. No. Tak si já um. jsem barvě, já Tak jdem tudy, pojď tudy, takhle tak. Koukej, tak, um. tady je východ! ukaž tam! No. Ach jo, já toho mi hláda fakt zabiju, to je nějaká bariéra. Počkat. Já už to asi neskočil, co lidi. No, tak já si počkám na milána. No pojď, no. Hele, ale tady je nějaká cesta, tak já tady půjdu k tým dveřím a. Aha, tak tady to je špatná cesta. Jo, tak pojdem druhou stranou. teda. Tudy, tudy, tudy, tak tudy, ne, tudy, tudy, tudy. prošel jsem to správně a co to je? Hej, tady jsou nějaký běd. Tak... Mám Máme noží, tak jdeme. Co se nám ale hodí? Jo no. Ty jsou prasata. Au! Ty prasata útočí. Au, zabíje, au, au, to bolí au, strašně bolelo, what Od kdy, hej, od kdy prasa ta útočí, to by mě docela dost silně zajímalo. Jo. Počkat, co to je? tady je otázka, je Flixplay špatný? Rozhodně ne, co jsi myslel, jasný, že ano, je to nejhorší stránka Tak asi to bude rozhodně ne, co jsi myslel, protože Flixplay je dobrý, takže gratuluj, pokud bys jsi šel do druhých dveří, tak bys si byl mrtvý, běž doprava. Takže, počkej, jdeme doprava, aha, tak tady bych asi neskákal, můžeš to tady zkusit, <laughs> jestli chceš si skočit? No jasně, to jsem úplně čekal, protože jsem viděl, že tady je bariéra, takže, no no no, tohle je tohle známka, když jste trouba, nevadí. Co je tady je? Nechoď sem umřeš hned, ale já sem jdu, protože jsem samozřejmě drsňák. Wow, ty jsi nenachytal, asi se nenachytal Milanio, a tady zase asi nic uvidíte. Myslel jsi, že to je konec? No, myslel, no. Tady chodba, tak tady můžeme chodit do kolečka, nevadí. Um, pokud ano, tak si správně. Oh. Tady je bludiště, aha. Ne, není. Jo, hej, Takli. jsme utekli. Jest? A stáme je někdo no. hej, ale, what the fuck, co to bylo za studnu? Teď víte, co to znamená? Že já, když řeknu slovo... Já, když řeknu tady to kouzlo Uh, Milánek si prdne 1, jedna dva tři pum. Znamená to, že jsi se mě stal villager. Vidíte to? Kam letíš? To co to je? Miláne ne vrať se! Vrát se! Tak tady tohle sto lidi ehm... Um, co se to děje s mým tělem? Já jsem zůru nohama. Dobrý. Uh, <laughs> no dobrý, takže já udělám konec bez na tož dole, tohle je pro než video, všechno se mi líbilo. Tam nechte like, odběr, komentář, koněte se do popisku, koněte se na Flixplay, na Discord, A ciao. Čau. čau, ale on oh, normálně ten kým mě nechal zletit a já jsem spadla, umřel, ty díle, díle. Au, já ne, já ne, pojď sem, pojď sem. já ti zabil jako villager, villager, Minecraftu, epické, tak.